The Trolley Problem er et klassisk etisk tankeeksperiment, der antager, at der er fem personer, der er bundet til et togspor. En sporvogn i fuld fart vil dræbe dem alle om et øjeblik. Men du står ved siden af håndtaget til et sporskifte, der kan lede vognen ned af et andet spor og redde alle fem personer. Men der er et twist. På det andet spor er der bundet en person. Så ved at redde fem personer, vil du dødstømme en person. Hvad vil du gøre? De flestes første reaktion er, at de vil trække i håndtaget og redde så mange mennesker som muligt. Problemet bliver bare mere kompliceret, når det afsløres, at personen på det andet spor ikke bare er en tilfældig person, men et nært familiemedlem. Så er folk pludselig mindre villige til at redde fem fremmede imod at dræbe et familiemedlem. Det er et etisk dilemma. Nå, men jeg har et nyt twist på trolleyproblemet. Forestil dig nu, at på det originale spor er der en flok dyr, i stedet for de fem personer. Høns, en kalkul, en gris, en ko osv., og toget nærmer sig hastigt for at dræbe dem alle. Vil du trække i håndtaget for at redde dem? Jeg ved, hvad du tænker. Hvem er på det andet spor? Og her er twistet. Ingen. Ingenting. Der er ingen personer og intet dyr nogen steder på det andet spor. Så det simple spørgsmål er om du vil trække i håndtaget for at redde dyrene. Der vil ikke være nogen ofre eller konsekvenser for at trække i håndtaget. Så hvad får du gøre? Du vil trække i håndtaget, ikke? Hvad nu hvis jeg fortæller dig, at det her ikke bare er et tankeeksperiment? At det er et reelt valg, som du kan træffe hver dag og redde rigtige dyr? At trække i håndtaget kaldes at spise en plantebaseret eller vegansk kost. Og hvis du gør det i et år, redder du omkring 200 land- og havdyrs liv. Ingen ofre, bare et valg og lidt ekstra tanke og planlægning. Giv den her video en tommelfinger op, hvis du trækker i håndtaget i det virkelige liv, eller skriv en kommentar, hvis du lader tingene forblive som nu. Det er dit valg, men valget har rigtige konsekvenser for nogen.